Språkbarrieren kan være ett problem i en del klasserom, nemlig at læreren ikke snakker det samme språket som sine studenter eller elever. Denne tjenesten här skal kunne bryte ned språkbarrieren, og tjenesten den heter Translator og fra Microsoft. Går du på denne adressen som er translator.microsoft.com så kommer du in på denne websiden. Denne websiden skal både lærere og studenter bruke. Nå ska je visa hvor man starter en samtal og overjetter den det vilket som helst språk som studenten velge selv. Jeg går nå in på Denn siden och tryke på Start conversation. Så må je loggge mig in på Microsoft så sådan trycker jag på Microsoft og så logger mig in med min bruker i Office 365. Du kan også bruke Google vis du har en Google konto i steden. Nå går du in her og så skriver du inn navnet ditt og så velger du vilket språk du ska snakke. Og i dette tilfellet skal jeg bruke norsk bokmål. Og nå trycker jag på start conversation. Hvis det er første gangen du bruker tjenesten så vil du få en veiviser som jeg nå hopper over og så vil du også få ett spørsmål om å tillate bruk av mikken og det må du gjøre. Jag trycker up på dene knappen och som du ser opppete vänstre så får ett et spøsmå om att till att mikrofonen får på brukes. Det är en forutsättning för att det ska virke. Hej, detta är en test. Så är de nå spøsmor här. skal mikken alltid varre på O så er spøsmorl man ska mu uten de andre som er i samttal. Til å begynne med så velger jeg å mute de andre i samtalen. Den vil jeg ta opp igjen etterpå når jeg vill at vi skal kommunisere sammen på forskjellige språk etterpå. Så nå trycker jag på OK. Så må jeg informere mine studenter. Og nå tar jeg og kopierer denne linken som jeg går ut og gir mine studenter slik at de ska kunne delta i samtalen. For brukeren blir det sånn at de skriver inn denne femsiffer av koden, skriver inn navnet sitt, og så skriver de vilket språk de ønsker at dette skal bli transkribert til. Så hvis jeg for eksempel vil oversette dette til slovakisk, så kan jeg oversette automatisk det jeg sier til slovakisk eller engelsk eller vilket som helst annet språk. Og som du ser til høyre har jeg nå fått inn en del av mine studenter in, Der står det også vilket språk de får transkribert forelesningen direkte til. Dette er opp til hver enkelt student vilket språk den ønsker. Og som du ser på skjermen så kommer det opp på norsk hos meg, men hos studenten der vil det komme opp på det språket diabalt. Nå har jeg gått opp på dette tannhjulet og så går jeg ned og så ønmuter jeg mine deltakere. Nå får kursdeltagerne mine en mulighet til enten å snakke in en beskjed på sitt språk eller de kan eh, skrive in en beskjed på sitt språk. La oss se på skjermen om noen av deltakerne gjør det hos meg nå. Som du ser på skjermen nå har Anna Otto prøvd seg på å skrive in ting. Det Anna har skrevet, det har blitt da oversatt til norsk automatisk, for mig som har valt norsk som språk. Og i teorien så kan vi nå sitte ti stykker her som snakker ti forskjellige språk, og likevel kunne kommunisere oss imellom ved hjelp av denne tjenesten å ska visse hvordan du kan koble koberde denntennsen opp mot mitt favorit notat OneNote. nemmlig Jag går ned og så starter jagå OneNote. O nu var det viktig att du starter den programvarne som heter OneNote Windows 10. För det kan gå tå att du har frere av denne programvarn på din datamar sin. Jag trycker på OneNote Windows 10 och kommer in i denne programvarn. Så går jag in på skillille visning. Og lengst til høyre der, der ser du at det har en knapp som heter direkte tekster. ser jeg trykker på den nå, så må jeg gå tilbake til eh, translatoren min, fordi jeg er interessert i denne koden på fem bokstaver, og koden var KZUGQ, som er unik for denne ene samtalen jeg er i nå. Nå går jeg in i OneNote, så skriver jeg in koden, og så skriver jeg vilket språk. Her har jeg mange språk å velge mellom. Jeg velger nå engelsk, og så trykker jeg på «Join». Og det du vil se da er at det jeg sier på norsk automatisk oversettes til engelsk og kommer opp fortløpende i dette programmet. Og det blir altså sånn at hele forelesningen transkriberes til det språket jeg måtte ønske. Så forutsatt at studenten i klassen din kan lese sitt morsmål, så kan den med på undervisningen, selv om den skjer på norsk. Og jeg har også muligheten til å gå bort og trykke på pause-knappen. Hvis jeg på pause så kan jeg ta med meg deler av teksten eh, og flytte den ut. Her oppe må jeg for eksempel velge ingen farge, og så velger jeg noe av teksten, og så kan jeg dra den teksten over i hovednotatene mine. Og så kan jeg trykke på resume igjen, og så fortsetter bare tekstingen videre. Og når forelesningen er helt ferdig, ja da har jeg muligheten til å gå inn og få en side der hele forelesningen er automatiskt transkribert til det språket jeg ønsket. Den finner du ved å gå bort og finne den nye fanen du har fått som heter transcripts. Trykker på den Och så vil du få in en lenke der hele transkriberingen, alt som er sagt i den økten du har vært med på, vil være tilgjengelig. Fantastisk løsning der vi faktiskt bryter ned språkbarrieren i undervisningen.